المجاهده دي يا اخواننا فعلا هي لوحدها امر عظيم يعني انا بجاهد نفسي عشان اعمل عمل سيبك من العمل نفسه المجاهده في حد ذاتها بالنسبه لربنا هي في ذاتها عمل عظيم هات لي دليل دليل حديث مش مشهور لكن حديث عظيم جدا انا ما قرأت الا وتلذذت به وهذا الحديث عند احمد وابن حبان حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل من أمتي اسمع بقى الرجل من أمتي يقوم من الليل يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور يعالج نفسه يعني يجاهد نفسه عشان يقوم يتوضأ مش قادر يقوم فقام ها أه يلا نتوضأ قال وعليه عقد كل واحدة تقول له نام نام قال فإذا توضأ ووضأ يديه انحلت عقدة واذا وضأ وجهه ان حلت عقده واذا مسح راسه ان حلت عقده واذا وضأ رجليه ان حلت عقده فيقول الله عز وجل من وراء الحجاب انظروا الى عبد هذا يعالج نفسه ويسالني ما سالني عبدي فهو له ما سالني عبدي فهو له انا بتعجب جدا من الحديث ده ليه لإن الراجل ده لسه ما صلاش. يعني هو أصلا نايم يعمل إيه؟ هو قايم يصلي. هو لسه ما صلاش. هو ربنا دلوقتي طالع عليه وهو بيقاوم في مرحلة الإيه؟ في مرحلة الوضوء. وهو تعبان وهو بيتوضى لسه ما صلاش. يعني ممكن ما يصليش في الآخر. بس هو هو حاول وبيبذل مجهود كبير قوي عشان يتوضى بالليل وهو قايم نفسه يرجع السرير. ربنا اطلع عليه وهو بيجاهد نفسه. فباهى به الملائكة انظروا لعبدي هذا انظروا لعبدي هذا يعالج نفسه بص تعبان ازاي بص بيجاد نفسه ازاي بصوا بيعمل ايه عشاني ويسالني وقبل ما يقول قال ما سالني عبدي فهو له قبل ما يصلي خلاص انا رضيت عنه بسبب اللقطة ديت لذلك الانسان بقى لما يتخيل الحديث ده يقعد كده يتصور ان المشهد ده ممكن يكون بيتكرر في حاجات ثانية الطالب لما بيبقى في الكلية قدامه البنات اللابسه مقطع واللابسه ضيق واللي باينه دراعاتها وبين رجليها وهو يا عيني نفسه يبص نفسه يموت ويبص عليهم لكن يتحمل ويجاهد نفسه وتعبان وبيحط عينه في الارض ويعني يتمنى يرفع عينه ويبص لكن يقول لا لا لله انا بعمل كده لله ويبتدي ويغض بصر ويقعد طول اليوم ماسك نفسه ونفسه تقاومه وتنازعه هي لسه ما بقتش مطمئنه هي لسه بتقاومه لسه بتقول له بص وهو يقول لا لا مش هنبص ويظل يقاوم طول اليوم مش متخيل كأن ربنا بيتطلع عليك مثلا في الحالة دي؟ يمكن رضى عنك اليوم دوت يمكن اللحظة دي كنت انت بتذكر في السماء ويباها بك الملائكة وأنت لا تشعر وأنت لا تدري اللي بيقاوم شهوة النوم وقام بالليل أو قام يصلي الفجر أو قام يدعي ربنا واستغفر في الصحر وهو ببتعب وبوشه مش قادر ودخل الحمام وتوضه وقاعد مش قادر قبل ما يدعي ربنا كان رضي عنه كان قبله وكان خلاص خلص كل حاجة قبل ما يبدأ وانت بتفتح في النت كده وصفحة اليوتيوب جابتلك فيلم كده إباحي طلع لك مرة واحدة واحدة عريانة واحدة مش عارف ايه نفسك تضغط ممكن تضغط ممكن تبص فيش حد موجود رحت انت قومت نفسك وانت عايز تبص وقفلت الصفحة ديت واستغفرت ربنا انك بصيت بس على ليه او نفسك رودتك للحالة ديت وانت بتلبسي بتفتحي الدولاب بتتفرجي على هدومك، شايفه هدوم كتير، فيها هدوم قديمة وهدوم جديدة من الوضع الجديد. شايفه هدوم غالية قوي من الهدوم القديمة، تقولي لا ده يا ده كان غالي وقيم جدا نفسي ألبسه، بس خلاص ما ينفعش ألبسه، ضيق. وده لا بنطلون خلاص هيهات مش ممكن أرجع البنطلون ده تاني. وده لا ده ملفت جدا، خلي كل الناس يتفرجوا عليا، خلاص انتهت علاقتي بيك. وهي نفسها نفسها تلبسه شيك جدا جميل جدا يا يعني دفعت فلوس وما لبستوش كتير تابت بعد ما جابت كل الهدوم دي بفتره قصيره وبتقاوم وهي بتفتح الدولاب وتتفرج على الهدوم دي ونفسها متحسره نفسها تلبسها لكن هيهات مش هلبس الهدوم تاني تقف قدام المرايه نفسها تبقى زي البنات وتبقى تبين حته كده وتمشي تتمنظر وهي بتتاكد ان الحته دي واسعه والحته دي مش باينه وتضيق في حجابها وتقفل على نفسها حبا مش حلوه مش مهم مش حبان اصلا منقبة مش مهم مهم ربنا يرضى مش مش بتستمتعي كده وانت متخيله ان ربنا بيطلع عليكي في اللحظه دي وقبل ما تنزلي من البيت اصلا كان رضي خلاص كان باهها الملائكه المجاهده المجاهده هذا العمل العظيم انظروا الى عبدي انظروا الى امتي عايزك تحس كده بهذا النداء وانت بيتقال اسمك في الملا الاعلى بذلك قاوم قومي جاهد تأكد دايما إن ربنا يراك وهذا, وهذا يكفيك